Salam, xoş gürdük. Veriş boyu ölçü cündəmindən və həqiqətlərindən danışacaq. Özünü həqiqət kimi göstərmək istəyənlərin qeyri-həqiqəliyindən danışmağa da ehtiyac var. Olmasaydı inancasz tanışmasan. Ataların belə bir söz var. Kimin nəyi yoxdursa, ondan danışır. Başından və əndazəsindən böyük tanışanların telekanalını, əgər buna telekanal demək mümkünsə də, tutub alar adamın əlindən. Bir neçə il o qapıdan, bu qapı yuxarıların gəzdirilər. Daha sonra senzura tərtibəsində bir megafon yaradıb verirlər adamın əlinə ki, qışqır baxır. Ayamanda Əlçərimli, Cəmil Həsənli, Orduxan Tural kimi müxalifətçilər Azərbaycanı Ermənlərə satdı. Ermənistan da başa özünə qarışmışcən, heç ananın yeridir. Bəs yaxşı, Azərbaycanlı erməniləri gətirib burada sıxınacaq veri, bəhbəhlə qarşılayanda, utanmadan şəkət çəkdirib saytlarda tıraşlayanda, bu jurnaliyyətliklərin gözlərindəki eynəyin üstünü basan toz duman nəsə həqiqəti qığıldadan bir iki nəfər görən kimi ərişə çəkildi. Bəsək gözə açılan bu şəxslərin də ağızları bağlanmır ki, bağlanmır. Öz vaxtında vaxt tapıb özünü hörmət qoymağı bacarmayan Mirşahin Ağayev də Mirşahinin vaxtı adlı verilişində elə hey verir Və, söz, nə bilim, nə? Aşmanın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin Azərbaycan otellərinin birinin qarşısında qarşılaşdığı mənzərəni dilə gətirməsi bütün ölkəmiz adına bir abvərcilikdir. Ancaq məsələni onun kontekstdən çıxaran Mişayın Ağayev israrla xarici qonağın qapısına dayanan iki qadının Azərbaycanlı olmasını bildirir və bundan utançı hiss duyması gərəkən məs müxalifətçilərin olduğunu qeyd edir. Bir dəqiqə. Elə Mişayının dili ilə desək, otelləri birlikdə. Orada pulsuz xidmət göstərən qadınların da xaricdən gətirildiyini də bilirik. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin bilavasitə məşğul olması gələsən gələcək bu məsələnin dəyiliyinə gedib boğulmaq istəməyən Minşahin Ağayev öz həmkarının yataq otaq, kamnelya çəkilib TV-lərdə yayımlananda Padoş dərsinin altında cinsləndən kiçik damar deyəsən indi tutub. Əşir, Minşahin də özünü kral sayır. Daha bilmir ki, Azərbaycan xalqı kralı nə sayır və yaxud da, İnşallah sandır. Sənlə həmin müşahidəsən. Açığıcası etiraf etmək istəyirəm ki, Real TV-nin çıxdığı, ilk reportajının yayınlandığı günə qədər harda-səçimizdə 1% dolsa ümid vardı. Bəlkə bu dəfə qarşımıza tamam başqa bir televiziya layihəsi çıxar. Adında analitika və təhlil mərkəzi yazılan Real TV-nin reallıqları işıqlandıracağını dair olan ümidlərimiz də elə ilk gün canlı yayına çıxdığı dəqiqədən paramparça oldu. Reallığı işıqlandıracağını vəd edən kanal rəhbərliyi elə şəxsəmən Şahin Axayev ifirə çıxa ilk verişini xaritada yaşayan Azərbaycanlılara, Azərbaycan hakimiyyətinə, müxalif olan şəxslərə həsr etdi. Olsun, Qarapiyarın özü belə reklamdır deyib, ona da elə xaricdəki gənclərə də uğurlar arzulayıq. Azriyə gəliblər. Turaç başımızı dürtmüşük ola. Elə bilirik gizləmişik. Abas qulubəy bizdə sirr qoymadı Kərbəlayı. Qarabağlarda bənd olmayıblər görüşən arasında oxulublar lapırnımızın üçünə Mən isə ik verişmi mişahininin və onun reallıqla yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan realitivəsinə ayırmaq istəmirəm ancaq bir məsələ və bu məsələdə bir əmma var. Bu işin maraqlı tərəfi odur ki, əvvəlcədək auditoriyasını toplaya bilməyən sürünməkdə davam edən bu dırnaq arası dırnaq açıq dırnaq bağlı bu televizya mühəngi əsəblərini cilovlayıb bilməyib efirdə jurnalistika etikasına və kodeksinə undaraq söyüş söydü və söyməyə hələ də davam edir. Üstəlik verişin əvvəlində gətirdiyi tərbiyyə və əxlaq nümunələrinin dərhal aldınca, Verişin quruluşuna baxsaq bu mahiyyətə öz sözləri olsa da əmlinin haradan gəldiyi bəllidir. Mişanın arxasında böyük gücün dayandığına əlimdə fakt olmadan deyə də bilmərəm, heç ittiham etmirəm də. Ancaq bir haşiyəyə çıxıb nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, efir qaydaları haqqında mətbuat və televizya da dövlət orasının nizamnamələri var ki, orada da efirdə etikaдан çıxan jurnalist cəzalandırılmaqla kanal rəhbərliyinin cəlməlenməsi nəzərdə tutulub. Ancaq nədənsə özünü sözlə həngi sayan Ağayev Əfətullaha tuf Ağayev minşahinə, qaşın üstə gözüm var deyən olmadı. Nəsə, hakimiyyət deyəsən, qəribdə yaşayan qəriblərin qəriblərin qəriblərinə çevrilib və minşahin kimilərin əli ilə onları vurmağa çalışır. İndi yıxışacaq 3-5 zurna çalan zurnaiz bir yerə başlayacaqlar staj dərsi keçməyə, ağıl öyrətməyə, söz verənlərin söz verənliyinə elə bir neçə sözlə mən əlavə edim. Nədir? Bir yeni gəncək yetişib deyə ortaya çıxıb deyə xətrinizə mə də idi? Yaxud da